آج میں جس مووی کو ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے شارٹ کٹ یہ مووی ٹو میں ریلیز ہوئی تھی یہ کافی بہترین مووی ہے اس میں کافی خطرناک سین دکھائے جاتے ہیں جو کہ آپ کو یقیناً بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ میری رائے جانیں گے تو مجھے یہ مووی کافی زیادہ پسند آئی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ مووی بھی پسند آئے گی اب بات کرتے ہیں اس مووی کی بیسک اسٹوری کی اس مووی میں یہ ہوتا ہے کہ بچے اور ان کا پہ ہے آگے جا کے ایک ٹنل میں ان کی بس خراب ہو جاتی ہے پھر ٹنلس کی لائٹ اچانک سے آف ہو جاتی ہیں پھر ان کا ڈرائیور نیچے چلا جاتا ہے اور وہاں پہ ایک خطرناک کریچر ہوتا ہے جو ان کے ڈرائیور کو مار دیتا ہے اب پانچ بچے کیا کریں گے کیا اس کریچر سے بچ پائیں گے کیا اس ٹنل سے باہر نکل پائیں گے یہ جاننے کے لیے آپ کو یہ مووی دیکھنی پڑے گی یہ مووی کافی بہترین مووی ہے اور یہ کو ہندی اور اردو دونوں زبانوں مل جائے گی. اگر آج آپ کو یہ میری ایکسپلینیشن اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دینا تاکہ آپ کے لیے آنے والے وقت میں میں ایک اور ایسی ویڈیو لے کے آ سکوں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ کو ایک مزیدار ویڈیو کے ساتھ تھینک یو فار واچنگ